Porpsa. <laughs> Špatně. Unaveně. Mm, taková unavená, nic se mi nechce. Je to takový o ničem. Špatně. <laughs> Špatně. No například? <laughs> Já jsem chřipku neměl, ale už ani nepamatuju. Ale... <laughs> No, nevím, člověk nemůže pořádně nic dělat, jo, to je, to je hrozný pocit. Člověk jenom tak jako kvasí a chce něco dělat, ale v momentě, když něco začne dělat, tak, tak nemůže a je hnedka odrovnaný. Je to špatné prostě.